Mi változott, amióta az. Nekem nagyon magas volt a vérnyomásom, 200 per 120 és nagyon sokáig, és a gyógyszerek egyáltalán nem hatottak, és most amióta anna azóta most mértem, meg május óta anna és uh, most megmérték a vérnyomásomat, és 120 per 80. Úgyhogy köszönöm nektek! Köszönjük szépen mi is!